söz tapa mıram. Elmara Gülləatanı milli qəhrəman elədilər. Bunu edənlər ermənidir. Elmara Gülləatan da ermənidir. Bunun başqa adı yoxdur. Elmara atılan Güllə dövləti açılıb. buna sevinir. Bəzi jurnalistlərin yazdıqlarını oxuyanda adam dəhşətə gəlir. Bu sözləri Günün səsi İnfo-ya açıqlamasında suiqəstə məruz qalan Gəncə səhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevin qardaşı Şahmar Vəliyev deyib. Şahmar Vəliyev Baş verən bu cinayətlə bağlı Mirianın yanaşmasından narazılığını ifadə edib. Bu, insanları düşündürməli olan bir hadisədir. Çünki dövlətin məmuruna güldə atılıb. Amma bəzi ermənilər buna başqa cür don geyindirirlər. Cinayətkarı qəhrəman elədilər. Qardaşının durumu ilə bağlı danışan Şahmar Vəliyev onun səhətin düzəldiyini deyir. Yaxşıdır, düzəlir, hər hansı bir təhlükə yoxdur. Şahmar Vəliyev sonunda olayın baş vermə səbəbindən xəbərsiz olduğunu da vurguladı.